Mindig is a civil szférában szerettem volna dolgozni, és a TASZ egy eléggé természetes választás volt ebből a szempontból, mert az egyik legrégebbi, legnagyobb pressztizsű ilyen szervezet Magyarországon. Nyitott, elfogadó, demokratikus uh, atmoszféra, ami. Amiről azt gondolom, hogy alapvetően azt szeretném, hogy az egész ország így működjön, és azért tök jó lenni, mert ezt így minden nap meg lehet tapasztalni, akkor is, hogyha az ember egyébként a külvilágban hát ilyen más hatásokat lát.